Visste du at ansiktet ditt er som et fingeravtrykk, en måte å identifisere dig og unikt? Og tjenester som ansiktsgjenkjenning, de bruker da alle rynker og furer i ansiktet ditt til å gjenkjenne dig. I forhold til bilder som vi skal snakke om nå, så er det en fin måte man bruker algoritmer på. Du har en hel høvd med bilder lagret digitalt og så går en algoritme gjennom og ser etter likhetstrekk mellom personene på bildene, og så grupperes de sammen, og så blir du bedt om å sette navn på det. Den første tjenesten jeg var borte i, som var en pionertjeneste, den heter Picasa. Jeg hadde veldig mye bilder så gikk jeg inn og så identifiserte en person en eller to eller tre ganger og så grupperte flere hundre av og til tusen bilder av samme person i samme mappa. Så når jeg kom i en bursdag for exempel, så så jo alle på meg og så å Magnus han er så god han lager sånne jubileumsfilmer for folk som har bursdag. Det gjorde jeg men det var egentlig ikke veldig vanskelig at de hadde gitt algoritmer litt å jobbe med, et par identifiseringer av dette ansikte, så gjorde egentlig dataprogrammet resten selv, der han satt sammen dette til en film. Og jeg så for eksempel at i visse tilfeller der jeg ikke hadde lagd en egen identitet på ungene til eh, vennene mine, så ble ofte ungene putt døtt inn under foreldrene fordi det var ansikts likheter. Denne teknologien har nå gått mye videre. Mange av dere kjenner tagging på Facebook. At du nå automatisk får opp forslag på at det er denne personen, og noen har kanske slott på det som kalles for automatisk tagging på Facebook, at man automatiskt sätter navn på bildene. Det er selvfølgelig noe man kan reservere sig for. Nå skal jeg vise deg hvordan dette gjøres på en iPhone eller iPad. Nå er jeg inne på min iPhone eller iPad, og övers på siden så gjenkjenner dere bilder. Det er der alle bildene jeg tar samles. Den eneste måten å kunne vise dere dette her er å utlevere meg selv, fordi jeg har ingen andre måter jeg kan demonstrere dette, så dere får være overbærende med det. Jeg går in på bilder så blar jeg meg nedover til der det står personer og steder. For å vise steder først så kan jeg gå inn på dette kartet og så kan jeg se hvor jeg har tatt forskjellige bilder og antal bilder. Og så jeg kan gjøre dette her for hele verden så kan jeg se hvor jeg har tatt forskjellige bilder igjen. Men det var ikke det jeg skulle vise nå. Det var dette her med personer og nå må jeg levere ut noen av mine venner. Jeg skal gå fort gå videre inn og bruke meg selv som eksempel. Hvis du ikke har brukt denne tjenesten tidligere, så går du nå inn på personer, og så blir du bedt om å skrive navn på personer du kjenner igjen. Og på den måten så grupperes da mange bilder av denne personen. Og da kan du for eksempel en bursdag, kan du vise fram en samling av bilder, og du kan også gå inn i detalj og eventuelt utelate enkelte bilder. Jeg går nå inn på personer, Och så går jag in på mig själv. Det som sker här nå, det är att det är många mange, många bilder nedover av mig själv. Och hvis jag går ner i högra hörnet på dette bild här, så kan jag trycka på en play symbol och här det en video. Och då spillas det lite musik och vi får en bild av avokado med kun bilder där jag är det stede i dette bild. Jag jeg vi stopper det, så går vi tillbaka. igjen. Innledningsvis i den filmen snakket jeg om Picasa. Picasa har senere blitt forandret til Google Foto. Denne tjenesten har ikke renger dette med personer, men han har en annen ting som også er på steder som vi så på i stad, men også ting. Så hvis jag går in på bildene mine, så har han automatiskt identifisert sånn som himmel, biler, skog, parker och så videre. Så hvis jeg går inn nå på cooking, så oppdager den automatisk forskjellige bilder jeg har tatt av matlaging, Och den kommer in på forskjellige dator Han går inn i bildene mine og finner automatisk fram til bilder som innehåller mat. Eller som på detta eksempelet, den oppdager automatisk at den ene personen er en kokk. Og det er også algoritmer som er utgangspunktet for dette. Jeg håper du nå fått en liten insikt i hvordan algoritmene samler inn bildene og identifiserer personer og gjenstander i disse bildene, grupperer de slik at du skal kunne bruke det til et land annet fornuftig forhåpentligvis.